Більшість заправних станцій в Миколаєві стоять порожні. Тут відсутнє паливо. У деяких його видають в обмеженій кількості. І туди сягає черга декількасот метрів. Більше 40 машин у черзі до заправної станції «Петрол», що розташована навпроти парку «Перемоги». Тут власникам авто продають бензин по 10 літрів в одні руки. За літр 95-ї марки просять 47 гривень. Зранку паливо тут продавали в необмеженій кількості, говорить Володимир Заїкін. В черзі чоловік стоїть вже півгодини. Буду стоять довго, маємо, я так думаю. Скажіть, будь ласка, це ваша перша? Нема нічого. Кремрагу вчора люди були, не знайшли. І тут вже так. Чекати Володимиру Заїкіному довго не довелося. На заправці сказали, бензину нема. Ми видавалися утра без ограничення. Ага. А зараз вже все. Ні, все зіма. Купити 10 літрів бензину на цій заправці вдалося Георгію. Він у черзі простоїв півтори години. А з бензин дайте поки воює, тому що ми не змогли знайти. На заправці ОКО продають бензин та дизельне паливо по талонам для водіїв підприємства критичної інфраструктури. За такою системою працюють і на заправній станції АНП. Також тут продають паливо водіям, які зареєструвались в спеціальному додатку. Декому це не подобається. Та «Кому удобно таке?» Оператор розливу палива Олександр пояснює, так паливо продають за наказом керівництва. На певному колись, напевно, це заходить у резервуар, і вона заправляти затопор, де ми складемо На Він же і допомагає водіям становити відповідний додаток. Там ви знаходите саму АЗС на самої карті в самом приложении. Потом вам начисляется литраж топлива после того, как вы оплатили и привязали банковскую, банковскую карту. Вам на личный счет, топливный счет приходит литраж. После того вы только заправляете Відсутність палива в Україні має об'єктивні причини – війна. Зруйновані Росією нафтопереробні підприємства та нафтові склади. У скільки разів підвищиться ціна на паливо через тиждень важко спрогнозувати, говорить експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев. Вирішити позитивно такі питання може європейське втручання. Було скасовано акцизний податок, зменшено ПДВ з 20 до 7%, збільшено частку логістичних витрат в структурі ціни, яку ще декадно публікує Мінекономіки, збільшено гарантований прибуток трейдерів на 40%. Власне, все це мало б дозволити тим самим учасникам ринку завозити в Україну достатню кількість нафтопродуктів, нехай і лише через західний кордон. Тим більше, що вони обіцяли, що ніяких проблем з постачанням палива не буде. Втім, маємо те, що маємо. Зв'язатися хоча б з одним трейдером нафтових компаній, журналістам Суспільного не вдалося. Ольга Руда, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.